السلام علیکم محترم ناظرین جوان رہنے کی خواہش تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن وقت کا پہیا کبھی نہیں رکتا اور وقت کے ساتھ انسان پر بڑھاپا آتا ہے البتہ صحت اگر اچھی رہے تو انسان کو بڑھاپے کا احساس نہیں ہوتا اور انسان خود کو جوان محسوس کرتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دو چیزیں بتائیں گے اگر یہ دو چیزیں آپ بڑھاپے میں بھی کھائیں گے تو آپ کی جوانی لوٹ آئے گی یہ دو چیزیں کیا ہیں اور کیسے استعمال کرنی ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسک مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجیے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے نازن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ جن میں انسان کے لیے بڑے بڑے خزانے پوشیدہ ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان قدرتی غذا میں پوشیدہ فوائد سے ناواقف واقف ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایسی جادوئی خاصیت ہے جو بوڑھے کو بھی جوان کر سکتی ہے ان چیزوں میں سے ایک انجیر ہے انجیر کے ساتھ آپ نے کون سی دوسری چیز ملا کر کھانی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو مختصرا یہ بتاتے ہیں کہ انجیر میں قدرت نے کیا حیران خون فوائد چھپا رکھے ہیں نازین انجیر کے استعمال سے دائیں قبض دور ہو جاتی ہے خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گی اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو کے لیے بے حد مفید ہے انجیر زود زم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے انجیر کھانے سے آدمی مرض قالن سے محفوظ رہتا ہے کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کھانسی تما اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو تراز کرتا ہے انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں ایک ہفتے بعد دو تین انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے برم کو آرام آ جاتا ہے انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور جسم فروا ہو جاتا ہے تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے دو چار قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں انجیر پیاز کی شدت کو کم کرتا ہے جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے ماہرین کے مطابق انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریل مادے ختم کر کے خون صاف کرتا ہے جن لوگوں کی ذوف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے تین چار انجیر کھائیں پھر سات دانے بادام ایک اخروٹ کا مغز ایک چھوٹی الائچی کے دانے پیچ کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین چار دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے اس کے استعمال سے پرانے سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے انجیر تازہ اور نرم لینے چاہیے کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے ناظرین یہ تھے انجیر کے فوائد یادرے کی انجیر وہ چیز ہے جس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے وہ فائدہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو وہ معروف قول بتاتے ہیں جس میں انجیر کے ساتھ دوسری چیز بتلائی گئی ہے تو اس قول میں ملاحظہ فرمائے کہ دوسری چیز کیا ہے مشہور قول ہے کہ اگر خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگو تو انجیر اور چھوٹی مکی کا شہد رات کو کھالیہ کرو جوان ہو جاؤ گے ناظرین انجیر کے بارے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طبق ہتھی کیا گیا آپ نے اس میں سے انجیر کھائی اور اپنے اصاب سے فرمایا کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھ کے ہیں اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بوا سیر کو کاٹتا ہے اور گٹیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے بروایت کشب البان آپ نے ملاحظہ کیا کہ انجیر ایسی مفید چیز ہے جس کی افادیت حدیث پاک میں بھی موجود ہے ناظرین آپ نے انجیر کے ساتھ دوسری چیز جو استعمال کرنی ہے وہ ہے شہد اور شہد بھی آپ نے چھوٹی مکی کا استعمال کرنا ہے یاد رہے کہ شہد وہ چیز ہے جس کو پرانے پاک میں شفا کہا گیا ہے شہد کی افادیت کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم شہد کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے حبیب نے شہد کے بارے میں کیا فرمایا ہے ناظرین ربض الجلال نے خود شہد کو بائی سے شفا قرار دیا ہے چنانچیہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے سورہ نہل آیت نمبر انہتر اسی آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ اپنے شوہر آفاق تفصیل معرف القرآن میں لکھتے ہیں شہد میں اللہ تعالیٰ کی بحدانیت اور قدرت کاملا کی قاتیل کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفیت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے زہر میں سے یہ دریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملا کی عجیب مثال ہے پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے سوریہ نہل کی آیت نمبر انہتر میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے شہد جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں نازین قرآن نے تو شہد کو بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے اب اس کی وضاحت احادیث میں بھی ملتی ہیں موسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے شہد کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد کے حوالے سے فرمودات میں سے چند کو آپ کی کے سماعتوں کی نظر کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں دو بائیس شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو شہد اور قرآن بر سننے اپ ماجا امول مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عقائد وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد مرغوب تھا بارت بخاری شریف حضرت ابو اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی بارباعت سنن بھی ماجا ایک اور حدیث جو زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی اسی طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی بار بھی آ کر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے اس کو پھر شہد پلاؤ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شپا نصیب ہو گئی بربا بخاری ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ انجیر اور شہد دونوں ہی انتہائی مفید چیزیں ہیں لہٰذا ان کو ایک ساتھ ضرور استعمال کریں جانے سے پہلے ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی